Бачив, як вирушав твій потяг, В руках тримав твою любов. Крізь печаль закутався в теплий одяг, Пообіцяв не плакати знов. Останній раз Останній раз Тихала нас зустріч самоті Плакана сиділа на пероні У пам'яті гортала наші з тобою дні Дякую!